السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے ڈیلی آئی ٹی ہیلپ کرتے میں آپ کو خوش اپڈیٹ کہتا ہوں آج میں جو چینل پہ آپ کو ٹپ بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام میرے کچھ دوستوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ جب ہم یو ٹورنٹ انسٹال کرتے ہیں یا بٹ ٹورنٹ انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے پی سی میں کچھ چیزیں ایکسٹرا انسٹال ہو جاتی ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کا کوئی طریقہ گائیڈ کیا جائے تو تمام دوست جو یو ٹورنٹ سے ویڈیوز وغیرہ گیمز اور سافٹ ویئر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یو ٹورنٹ پر جو ایگزیٹ فائل ہے جس کو آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں پھر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں بعض دفعہ ایکسٹرا چیزیں ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی میں لنک اپنی ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ یوٹیوب پہ ڈیلی آئی ٹی ہیلپ پر سرچ کر کے ہمارے چینل کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے دو رزلٹ ہمارے ہیں اور آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی یہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو کریں گے आ, یہ دیکھیں آپ میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہوا ہوا ہے میں آپ کو ڈاؤن لوڈ میں جا کے یہ دیکھیں میرے پاس پڑا ہوا ہے میں آپ یہاں سے انسٹالیشن کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سمپلی اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے ونڈوز سیون سے لے کے ونڈوز ٹین تک جو یوزر ہیں وہ جس اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کلک کریں گے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کلک جب کریں گے تو آپ سے یہ نو اور یس yes پوچھے گا آپ نے یس yes کر دینا یس yes کرنے کے بعد آپ نے آپ وہاں سے انسٹالیشن شروع ہو جائے जो اب اس میں ایک جو خاص بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے جس وجہ سے آپ کے سافٹ ویئر ایکسٹرا انسٹال ہو جاتے ہیں ٹول بار انسٹال ہو جاتی ہیں کروم میں کچھ اور آ جاتا ہے تو وہ کیسے ہوگا یہ آپ کو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں نے لیٹسٹ فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے آپ اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں سے بھی نیکسٹ کریں گے کریں گے آپ یہ دیکھیں یہاں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جب آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو انسٹال کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایویسٹ وغیرہ کا پوچھ رہے کہ ایویسٹ انسٹال کرنا ہے آپ نے یہاں پہ موسٹلی پیپل ایکسیپٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ٹول بار کے ساتھ ایویسٹ اینٹی وائرس بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے جو کہ ان رجسٹرڈ ہوتا ہے فری ورژن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا پی سی سلو ہو جاتا ہے لہذا آپ نے اس کو ڈکلائن کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نیکسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ Uh, اس کے بعد آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں انسٹال اوپیرا جی ایکس تو یہاں پہ آپ نے اوپرا کو ان چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جگہ آپ نے یہ میرا چیک ہوا ہوا تھا اس کو آپ نے ان چیک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو چیک کرانے دیں گے اور نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس اوپرا جی ایکس بھی انسٹال ہو جائے گا جیسے اس کو ان چیک کر کے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہاں سے یہ دونوں ان چیک کر دینی ہیں ان چیک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہ آپ نے تمام چیک کرانے دینی ہے اور یہاں سے آپ نے فنش کر اس کے ساتھ فنش ہوتی ہے آپ کا یہ دیکھیں فنش ہونے کے بعد آپ کا یوٹر یہاں یہ پہ ڈاؤن لوڈ انسٹال ہو کے ڈیسک ٹاپ شو ہو کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس لیٹسٹ ورژن ہے انسٹال ہو چکے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ٹول بار ایکسٹرا انسٹال نہیں ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کروم بھی میں نے اوپن کیے ہوئے کروم میں کسی قسم کی کوئی سلونس نہیں کوئی ایکسٹرا چیز انسٹال نہیں آئی ہے امید رہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ٹیٹو ریل پسند آیا ہوگا اور یہ سافٹ کو آپ دوبارہ میری ڈسکرپشن باکس پہ بھی دیکھ کر کے گوگل ڈرائیو کے تھرو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے گیا اللہ حافظ